Моє шанування всім, хто підписався або просто завітав на мій канал. В практиці автомобіліста бувають випадки, коли порівняно новий акумулятор досить часто розряджається. Тому спочатку потрібно визначити, чи це проблема акумулятора, чи в автомобілі є витік струму, що садить батарею. І тоді постає запитання, що почати і як це зробити. Саме про це я вам сьогодні і розповім. Однозначно, що перевірити електричну систему автомобіля на розряд акумулятора буде значно простіше, ніж продіагностувати сам акумулятор. Тому краще спочатку перевірити автомобіль на витік струму. Чи нічого бува, не садить батарею. Для цього нам знадобиться мультиметр, хомут, вихрутка для його затягування та ключ на 10. Якщо мультиметра у вас ще немає – то я рекомендую придбати. Він вам знадобиться не раз. Отож, приступимо до практичної сторони цієї справи. Автомобіль має бути з вимкненим двигуном і без ключа в замку запалювання. Все обладнання потрібно вимкнути, двері та багажник закрити, щоб ніяка лампочка чи прибор не споживали енергію акумулятора. Відкриваємо капот та знімаємо кришку акумуляторного відсіку. Відкручуємо мінусову клему, щоб поставити мультиметр в розрив електричного кола. Теоретично це можна зробити і з плюсовою клемою, але з міркувань безпеки, щоб виключити можливість короткого замикання плюсової клеми через випадковий дотик до залізних деталей автомобіля, це потрібно робити саме з мінусовим контактом. Переходимо до налаштувань мультиметра. Оскільки прибором ми будемо заміряти струм, який вимірюється в амперах, то червоний плюсовий щуп вставимо у гніздо з позначкою 10 А. Мінусовий чорний щуп вставимо в постійне місце його базування в нижньому гнізді. Перемикач режимів також провертаємо вказівником на 10 А. Далі одягаємо на акумуляторну клему хомут, вставляємо щуп та затискаємо хомут викруткою. Інший щуп вставляємо в затискач клеми акумулятора. Ви можете запитати, чи є різниця в тому, де буде плюсовий щуп прибора, а де мінусовий? Немає. Просто в одному випадку значення на табло може бути зі знаком «мінус», а в іншому – без нього. А тепер дивимося на показання мультиметра та аналізуємо їх. А тут потрібно запасти терпінням. Для багатьох буде новиною, але автомобіль засинає так, як і ми, поступово. Це може бути 5-10 хвилин. Для мого Таурана потрібно до півгодини. Отож, спочатку мультиметр видав мені цифру 0,38, що означає 380 мА. Це високий показник. Якщо він буде постійним, акумулятор швидко сяде. Але поступово показання знижувались. Відключались електронні блоки. Автомобіль засинав. І завершились мої вимірювання ось таким результатом – сота, що становить 10 мА. Це дуже хороший результат, при нормі до 50 мА. Тому, якщо ваш акумулятор при таких показаннях мультиметра часто розряджається, то проблему слід шукати саме в ньому. Але якщо кінцеві показники виявились вищими, ніж 50 мА, то на вашому автомобілі присутній витік струму. Тоді слід переходити до другого етапу – пошуку проблемного блоку чи агрегату. Мультиметр залишаємо під'єднаним в розрив. Виявляти цей вузол будемо, виймаючи по черзі запобіжники та реле. Спочатку в блоці під капотом, а якщо це не дасть результату, перейдемо до блоку запобіжників в салон. Для їх зручного витягування на кришці цього блоку є спеціальний інструмент – Якщо він втрачений, тоді шукаємо іншу приспособу. І ось, коли витягнувши один із запобіжників, значення на мультиметрі впаде, тоді дивимося його номер на панелі біля гнізда цього запобіжника. Цифри там дрібні, тому в пригоді стане фотокамера на телефоні або збільшувальне скло. Зафіксувавши номер запобіжника, потрібно визначити за допомогою спеціальної таблиці, за який агрегат він відповідає. Якщо такої у вас немає, знаходимо її в інтернеті. Ось таким чином ми зможемо виявити проблемний вузол, що дає витік струму на автомобілі. В описі під цим відео є список інших моїх відеорозповідей та посилання на них. Це вся інформація на сьогодні. Успіхів вам і залишайтесь здорові!